اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي مكان قريبي يوم يسمعون الصيحة بالحر. واستمع يوم ينام. من قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج <تصفح> إن نحن نحيي ونميت <تصفيق> إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشف قل الارض عنهم الله الله الله الله <تصفيق> <صح> انا نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير. نحن آلم ذلك حشر علينا يسير. نحن ألموا بما يقولون. الله الله الله. ذلك نحن <فت screams> آلم بما يقولون سلام الله سلام نحن فذكر e صلى الله عليه وسلم فذكر بالقران من يخاف وعيد الله الله الله صحيح. الله ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون سبحان الله نحن أعلم بما يقولون سبحان نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعين. سبحان الله، ما تكفكش الطريقة. ذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالحاملات وقرا، فالجاريات وسرى، فالمقسمات أمرا. فالمقسمات امرا. لا انما توعدون الصادق وان الدين لواقع والسماء ذات فذكر بالقرآن من يخاف وعيد باسمي وكسر الطريقة وَالذَّٰيَاتِ <سؤال> ذَرَّوَّة فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ <سؤال> مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ الله الله وَالذَّٰيَاتِ الحاملات وقرم فالجاريات يسرا. فالمقسمات امرًا. افتحها عليك ربنا. فذكر بالقرآن. يخاف عيد بسم الله الرحمن الرحيم والذريات ذروا فالحام ذات الجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق والداريات ذروًا صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف فق عنه من اوفك قتل الخراسون، قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ <تصفيق> وَالسَّمَاءِ <تصفيق> ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ فك عنه من أفك قتل الخراسون الخراسون الذين هم في غمرة سادون صدق الله العظيم تحالك عليك ربنا.